אמא שלי מעורבת הרבה כאילו בחיי, בחיים הכספיים שלנו כי עובדת בבנק וזה הטבע שלה פשוט וכשהיא שמעה היא, היא זו שיותר ניסתה נסת, כאילו להטמיע לי חששורת ובסופו של דבר הם, התחלתי להסביר לה ש, שזה יותר מדי הם. יותר מיני דברים כדי להפוך את זה ללא אמיתי, שאת יוצרת קשר עם עורכי דין, ואז עם רשויות באנגליה שצריכה לשלוח להם את הפרטים שלך, ומחזירים לך עוד זה לא שלא מגיע לך מכתב. ואז כשהתחלתי להראות לה גם, אתמול שלחתי לה, נכנסה לסחירות שלישית, שלחתי לה, זה הסתה לי כזה ככה, היא כבר נראה לי קצת פחות לגבי הכסף שלנו. היי, אני מריה, אני בת 33, אה, ואני מנדסת אה, חומרים, אה, אני עובדת אה, בחברת הייטק. אבגני, בן 38, נשוי למריה, כלו שתי בנות, עובד במפעל. איך התגרגעתם בכלל לעניין של השקעות? האמת שזה כזה בא ממני. זה התחיל נראה לי, בתקופת הקורונה, אולי טיפה לפני, ראינו שיש לנו קצת כסף בחשבון בנק ולא, לא ככה ידעתי, רציתי קצת לשדרג את הדירה שלי, אבל כל הזמן הסתכלתי על המחירים, סדי, רציתי דירת גן והסתכלתי על המחירים וכל הזמן אמרתי עצמי מה, כאילו אני אוסיף מיליון שקל בשביל גינה ועוד חדר כאילו קטנצ'יק, זה נראה לא... ‫לא הגיוני, ואיכשהו התחלתי אה, ‫להקשיב לפודקאסטים. ‫אני הייתי עושה הליכות, ‫הייתי מקשיבה לפודקאסטים, ‫וכנראה כשחיפשתי נדלן, אה, ‫אז אדי ורוני קפצו לי ‫בפודקאסט שלהם. אה, ‫זה משך אותי. אה, ‫פתאום נכנסתי לזה, ‫התחלתי להקשיב, ‫ממש הקשבתי لكل הפודקאסטים ‫והיו הרבה פרקים, המון פרקים. ‫אז אה, היה לי, נראה לי שנתיים ‫של פרקים להשלים, ‫אז הייתי הרבה הליכות. אה, ובאמת זה קסם לי, כל העניין של ההשקעות. החלטתי שכנראה שזה מספיק למה שיש לי, ואני מעדיפה לדאוג לעתיד של הילדים שלי, ולנסות למנף את הכספים שיש לי, ל... לעוד נכסים שיניבו לי אחר כך. אז אחרי השיחת ייעוץ עם ורוני, שהיא חשובה, אני יודעת שהרבה שואלים למה היא כסף, אבל זה, זה חשוב, כי גם מי בוחר... להתאמן אצלם, אז השיחה הזאת מכניסה קצת לפורפורציה של מה כן אפשר לעשות עם הכספים שיש, כי כבר בשיחה הם מייעצים איך אפשר את הסכום שיש למנף, ותוך כמה זמן אפשר מי שמעוניין בזה לצאת לעצמאות כלכלית. Mm -hmm. אז מי שרוצה יכול לספק רק בשיחה, אבל אנחנו בחרנו להמשיך, כאילו פשוט ראית, שמעת את הפרודקאסטים, קיבלת החלטה, התקדמת לשיחת ייעוץ, ככה זה היה כאילו ה... כן, אני אשעה מאוד החלטית, אני, יש לי משהו, זה לא בדיוק ככה, כאילו הקשבתי, רציתי ואז אמרתי, לקחתי את יפגן איתי פעם אחת להליכה, ואמרתי, סיפרתי לו כאילו מה אני רוצה לעשות, ואם זה סבבה מבחינתו, כי זה גם הכסף שלו. ‫והוא אמר לי שכן, ‫הוא בהתחלה קצת חשש שזה יתפוס לנו, ‫זה יהיה מרכז חיי עכשיו, ‫והוא לא יראה אותי יותר, ‫כי אני אתמקד רק בזה, mm -hmm. <laughs> ‫אבל לא, בסוף הוא מה, ‫אני זורם איתך, ואז כאילו, ‫אני פשוט נשארה החלטית, ‫כאילו רואיתי ספה שאהבתי, ‫קניתי, לא הלכתי, ‫הסתובב עוד מלא, וככה אני. ‫זה האופי שלי. ‫תחום, נגיד, השקעות נדלן בחול, ‫למה בחול? לא במילה להשקיע אני חששתי. זה מפחיד. זה זה מפחיד, אבל כן היו לי מחשבות לקנות בארץ. היה לי עוד עצמי כדי לקנות בארץ, אבל זה בדיוק היה בתפר של לוטה, Uh, מס רכישה לדירה שנייה מ-5% ל-8%, ואמרתי את זה כאילו, מה, בכוח, uh, ופה אני יכולה לקנות uh, uh, שתי דירות בחול בכסף שיש לי, וגם רוני ועדי הדליקו אותנו שאפשר אחרי זה גם בחול להתמנף ולעשות ממש תיק נכסים מכובד, אז אמרתי, למה לא? אבל כן, זה, זה מפחיד קצת, uh, ש, שלא רואים, לא נוגעים. יש חששות uh, ספציפיים כאילו בהשקעה, תוך כדי התהליך בהשקעה, שבאמת uh, תפסו אתכם? לא, בעיקרון לא, אני כל... עדי ואוני פותחים קבוצת וואטסאפ וגם... ב, הם פשוט עונים על כל שאלה, אני רוש, שולחת הודעה. כתוב להם בחוזה שיש שעות פעילות, אבל זה לא באמת ככה. אני גם אם אני שולחת לה פיתום ב בעשר בלילה, ואני לא מצפה שתענה לי ב בעשר בלילה, אלא כשהיא תתעורר בבוקר, היא עונה כאילו באותו הרגע. זה באמת, לא שציפיתי לזה, אבל זה נחמד, הם ממש כאילו עונים על כל שאלה ומרגיעים. אבגני, לך היו פחדים ככה בכל משפיעו להשפות נעמים? כן, האמת החשש שלי היא באמת ההשקעה בחול. אני התחברתי יותר להשקעה לפה, אבל... זרמת. זרמת אליי. <laughs> שומך עליה במאה אחוז. אמא שלי yeah. מעורבת הרבה כאילו בחיי, בחיים הכספיים שלנו כי עובדת בבנק וזה הטבע שלה פשוט. וכשהיא שמעה היא איזו שיותר ניסת, ניסתה כאילו להטמיע לי חששות. ובסופו של דבר הם, התחלתי להסביר לה ש, שזה יותר מדי, Uh, יותר מיני דברים כדי להפוך את זה ללא אמיתי, שאת יוצרת קשר עם עורכי דין, ואז עם רשויות uh, באנגליה שאת צריכה לשלוח להם את הפרטים שלך, ומחזירים לך עוד מכתב, זה לא שלא מגיע לך מכתב. ואז כשהתחלתי להראות לה גם, uh, אתמול לה, נכנסה לסחירות שלישית, שלחתי לה, זה הסתה לי כזה ככה, היא כבר נראה קצת, uh, פחות, uh, חוששת לגבי שלנו. <laughs> אבל uh, הקטע עם הלאוויר את הכסף, uh, פחדתי שאני אתבלבל באיזה ספרת אי-בן, כי עברתי את זה מהחשבון בנק, לא תריכה הזה. אז פחדתי שאני אלחץ על איזה ספרה וזה יגיע לחשבון בנק אחר, אבל בסוף זה כן הגיע, בדקתי את עצמי מהפעם וזה הגיע. מה מה מהדברים שרוני ואני עושים, באמת הפיג לכם קצת את החששות? את הכל לפרטי פרטים, והם גם נותנים... לי לעשות את זה. זה. לא שמישהו... יש איזהי משכירה – שיושבת וכותבת במקומי. כל דבר, כל מסמך – יושבים איתי, מסבירים לי מה זה. כשחותמים על המסמכים לדירה, Snorunenko, יש שהמש שיחה. קובעים איתי שיחה ואני חותמת, מדפיסת המסמכים, חותמת על המסמכים, שולחת את זה, מסבירים לי מה זה, המסמכים האלה. זה לא שיש גמת-קטן, מאחורי הכלאים, שעושה את זה במקומי. אני <אח> מה בעצם הרופק שלכם, כאילו, איך אתם רואים את עצמכם, לגבות כמה שנים, כאילו, להתבסס בכל הקטע הזה, באמת שלא, מה השקעות למה, כאילו, מה נקודת הפיני שלכם, בראייה הקדימה. אני בעיקרון הייתי רוצה להמשיך לעבוד ולהתפתח, לעשות כל מיני דברים שעושים עובד במשמרות, אני הייתי רוצה שהוא יוריד אחוזי מסחר ולא... ولا יזטריח לעבוד קורקח קשה אז הייתי רוצה שיור לנו אחנסות, כילו מנדלן ו, זה הוא יוחל או לא לעבוד או לרדת בחוץ ומטרה. כל האינדיאן של יוקהר, מחייה, כל מה שקורא פומיסטי, והalianה של המחירים, ב הדברים ב, בכל מה ש, נגיד, לדיירות, לבתים, איך, איך, זה משפיע עלכם, כי מ, בבחינת ה, החלטה להמשיך ולחשקיה, כילו גם ריביות מתי... זה איך זה משפיע על ההחלטה ‫או על הניהול של כל ההשקעה ניהן שלי על הדירה שלי, על הדירת מגורים שלי, ‫היא עלתה מחודש הח... הקודם לחודש הזה ב 250 שקלים, ‫וזו רק המשקנתה וגם הביטוח עלה. ‫אז זה יוצא בערך 350 שקל לתיקר, אנחנו הוא... מרוויחים יפה, אבל אני לא אשקר, זה זה כן מפריע לי, כי זה פוגע בכושר החיסכון החודשי שלי, ושמתי לעצמי ליד, כן לדאוג לילדים שלי להמשך, כי אני יודעת שבא, עם המחירים של היום, לא, לא תהיה להם דירה. אם אני הייתי משקיעה את כל הכסף שלי בדירת מגורים שלנו, אז פשוט הייתי צריכה לחלוק אותה איתן ועם הבעלים שלהם בעתיד, אז... החלטתי ש... שאני צריכה לעשות את ההשקעות נדלנה האלה, וכן, זה ממש מפריע ללכת לסופר, ואני לא קונים uhm, בסע או דגים או דברים יוקרתיים, ואני הוצאת קניות כאילו של 400-500 שקל, לדברים בסיסיים, אז החלטתי שאנחנו חייבים את זה, בשביל לשרוד. תודה. יש לכם משהו שהייתם רוצים להגיד? אני מה אישית לרוני תודה רבה על הליווי, הצמוד. הן uh, באמת מרגישים את ההשקעה שלכם ואת הסבלנות שלכם. Uh, אם יש מישהו שמתלבט uh, כי הוא חושב שזה תרמית, אז, uh, אז, אז זה לא תרמית. Uh, באמת קיבלתי את הזכירות שלי וההשקעה בסוף תשתלם, אני בטוחה בזה. יש משהו שהייתם ממליצים לאנשים שבתחילת הדרך שלהם ככה, שהם מתלבטים, חושבים אם כן לעשות השקעה או לא לעשות השקעה, אם זה בכלל מתאים לכל אחד, משהו שמנקודת המבט שלכם בתהליך, כן, הייתם חושבים ליעץ לאחרים, לתת את נקודת המבט שלכם? אני ממליץ לבן אדם שזה מעניין אותו, או שזה בזה, ואם יש לו בן אדם ליד שתומך, שיתמוך, זה עוזר, ואפשר רק להרוויח מזה גדול. אם לא לוקחים סיכון, כלשהו, אז גם לא מרוויחים, אז... ואני ממליצה לא לדחות דברים למחר, כי כל פעם שדכיתי משהו למחר, זה בסוף התבדתי לגלות שזאת הייתה טעות, שאו שזה התייקר, או שזה לא השתנה במחיר, אבל הייתי צריכה את זה עכשיו דחוף, אז עדיף לעשות זה היום, ולא לדחות זה לאחר אז זה נאמר על השקעות נדלן, או שזה התייקר, או שהמחיר לא השתנה, ופשוט uh, חבל על כל הזמן הזה שבזבסתי